Tak budu mluvit o manželovi. Známe se sedm let. Seznámili jsme se u Máchova jezera na diskotéce Bílý kámen. O, moc ne, moc se nehádáme. Tak nejvíce mi líbí, že je veselý a mm, že, je zá, že je s ním zábava.